جیلی بین کٹ کیٹ اور لالی پاپ جیسے پرانے اسمارٹ فونس میں نوٹیفکیشنس کو مینیج کرنا بہت مشکل تھا لیکن اب جدید ٹیکنالوجی میں کوئی بھی کام مشکل نہیں رہا کیونکہ اب اینڈرائڈ نے نوٹیفکیشن بیچز کو انٹروڈیوس کروایا ہے نوٹیفکیشن بیجز اینڈرائڈ میں بہت ضروری ہیں کیونکہ یہ بہت سارا ٹائم سیو کر سکتے ہیں نوٹیفکیشن بیچ کی مدد سے ہم کسی ایپ کی نوٹیفکیشن کو اوپن کیے بغیر چیک کر سکتے طرح نوٹیفکیشن بیچ سسٹم ایپ جیسا के فون اور میسج کے لیے بہت ہی مینجمنٹ یوٹیلٹی کے باوجود بعض کا ہمارا فون مسڈ کالس کو نوٹیفائی کرنے میں فیل ہو جاتا ہے تو آج میں آپ کے ساتھ کچھ یوزفل میتھڈز شیئر کروں گا جس سے آپ کے اسمارٹ فون میں مسنگ نوٹیفیکیشن کی پرابلم سالو ہو جائے گی لیٹس گیٹ انٹو اٹ Okay, اگر آپ نے نوٹس کیا ہے کہ آپ کا اسمارٹ فون مسڈ کال نوٹیفکیشنز کو شور نہیں کر رہا تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی ڈیوائس کو ایک بار ریسٹارٹ کر لیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک سمپل ریسٹارٹ کمپلیکیٹیڈ ڈیوائس ایئر کو فکس کر دیتا ہے اوکے okay, تو نیکسٹ اسٹیپ کو فالو کرنے سے پہلے میک شور sure کہ آپ نے ڈیوائس کو ریسٹارٹ کر لیا ہے اگر ریسٹارٹ کرنے کے بعد بھی آپ کے اسمارٹ فون میں مسڈ کال نوٹیفیکیشن شو نہیں ہوتی تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ فون ایپ کے ڈیٹا اور کیشے کو کلیئر کر لیں فون ایپ کے ڈیٹا اور کیشے کو کلیئر کرنے کے لیے سیٹنگ میں جائیں اسکرول ڈاؤن کریں اور ایڈیشنل سیٹنگ میں فولڈر کو ایکسپینڈ کریں اور یہاں پہ اسٹوریج کے اوپر کلک کریں اور یہاں پہ کلین اپ کا آپشن ملے گا اس کو ایکسپینڈ کریں یہاں سے آپ نے کیشے کو کلیئر کرنا ہے اور جب یہ کیشے فائل کو کلکلیٹ کر لے تو اس کے بعد آپ نے کلیر کے اوپر کلک کر دینا ہے جسٹ آپ نے ڈیوائز کو ری سٹارٹ کرنا ہے مسٹ کال پرابلم سالو ہو جائے گی اگر ابھی بھی یہ پرابلم فکس نہیں ہوتی تو پھر آپ نے نوٹیفکیشن سیٹنگ کو چیک کرنا ہے چانسیز ہیں کہ نوٹیفکیشنز ڈس ایبل ہوئی ہوں تو نوٹیفکیشنز کو اینیبل کرنے کے لیے سیٹنگ کو اوپن کریں اور نوٹیفکیشنز کے فولڈر کو ایک مینج نوٹیفیکیشن کے اوپر کلک کریں یہاں پہ اسکرول ڈاؤن کریں اور فون کے اوپر کلک کریں یہاں سے اگر کوئی آپشن ڈس ایبل ملتا ہے تو اس پہ ٹیپ کر کے انیبل کر لیں ہوپ اس ٹیپ کے بعد مسڈ کال نوٹیفیکیشن کی پرابلم سالو ہو جائے گی اگر ابھی بھی آپ کو مسڈ کال نوٹیفکیشنز الرٹ نہیں آ رہے تو پھر اس کی ریزن تھرڈ پارٹی ڈائلر ایپ ہو سکتی ہے آپ کو چاہیے کہ آپ اس ایپ کو ان انسٹال کریں سم ٹائمز اس طرح کی ایپس جیسا کہ ٹرو کالر ایپ اس پرابلم کی مین ریزن ہو سکتی ہے اگر آپ نے ٹرو کالر ایپ کو ایز اے ڈیفالٹ ایپ سیٹ کیا ہے تو پھر آپ کو نوٹیفکیشنز ریسیو نہیں ہوں گی تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ فون ایپ کو ہی ایز آ ڈیفالٹ ایپ سیٹ کریں اوکے okay, تو یہ چار بہترین میتھڈ ہیں جن کو فالو کرنے سے آپ کے فون میں مسڈ کال نوٹیفیکیشنس کی پرابلم سالو ہو جائے گی اگر ان میتھڈس کے علاوہ آپ کو کوئی میتھڈ پتہ ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک like کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب سبسکرائب سبسکرائب